Sobotu 13. srpna ožilo centrum Hradce Králové ruchem tradiční české tvorby hrnčířských dílen, sklářských a keramických stánků. Na Tylově nábřeží proběhl další ručník svátku keramiky a skla s názvem Nábřeží keramiky, skla a bižutérie. Návštěvníci si tak mohli prohlížet a nakupovat výrobky sklářských a hrnčířských mistrů z celého Česka. Sturdova přijela svoje výrobky prezentovat například keramička Jaroslava Nemelková. Vlastně používám všechny tři metody vlastně výroby keramiky, odlevám, vytáčím a modeluju. A co se týká motivu, tak... Všechno možný, I vlastně to, co si lidi řeknou, tak vyrábím a hlavně zahradní keramiku a zvířata. U stánku byla k vidění i podmalba na skle, rytí ornamentů na sklo a výroba některých výrobků dle přání zákazníka na počkání. Bohaté nabídkové spektrum sahalo od tradiční ručně točené dekorované keramiky, ručně vyrobeného porcelánu až třeba podrátovanou keramiku. Teď rátují tady takový maličký přívěšek, je to úplně obyčejná cvrnkačka, kulička. Která když se odrátuje a dá na kůžičku na nebo na nějaký vlasec, tak je to jako hezky takový šperčí a letní. Záleží na ta oblečení, co máte. No, Kůliček jako tady máme barevné, je ty různý typy. Ty se snažím skánět, Třeba v Železným brodě, protože tam je dost kuličkářů, který vyrábějí tyto kuličky a dá se v podstatě odrázovat co Přestože bylo velmi teplé počasí, tak návštěvníků dorazilo hodně a akci si užívali. Je tady plno hezkých, zajímavých věcí. Určitě, lidi jsou šikovní, dokážou vymyslet věci. I třeba šperky, tam jsem viděla. Jak, jak dokážou sladit takhle dohromady s tím tavením a tak. Příjemná atmosféra nábřeží keramiky, skla a bižutérie byla doplněna stylovým hudebním doprovodem. Akci pořádala Hradecká kulturní a vzdělávací společnost za podpory statutárního města Hradec Králové a letos se uskutečnil již 17. ročník.